Pelaaminen ja leikkiminen on yksi vanhimmista sosiaalista kanssakäymisen muodoista. Silti, jos luet neljä tuntia päivässä, olet lukutoukka. Jos maalaat neljä tuntia päivässä, olet taiteilija. Mutta jos pelaat neljä tuntia, olet riippuvainen. Näin yksinkertaista ja mustavalkoista se ei kuitenkaan onneksi ole. Niin inhokki on se, että, että, tavallaan, että vedetään, vedetään mutkat hirveän suoriksi. Se, että, että todetaan, että tämä pelaaminen on tällaista. Ja Siihen liittyy tällaiset, tällaiset haitat ja sitten sanotaan ehkä vastapainoksetta, no mutta siitä kuitenkin oppii myös englantia. <laughs> et siis, et tavallaan se, että me otetaan tämmöinen hirvittävä monimutkainen juttu, juttu, missä meillä on siis meillä on, meillä on, meillä on niin satoja tuhansia, meillä on miljoonia, ellei miljardeja pelaajia ympäri maailmaa, jotka pelaa tuhansia ja tuhansia erilaisia pelejä ja jokainen näistä pelaajista ja on yksilö. Se miten nämä yhdistyy, siis pelaaja ja peli ja se pelitilanne, niin se on aina niin kuin sellainen ainutlaatuinen tilanne. Ja sitten me samaan aikaan me kuitenkin koitetaan pakottaa sitkeä tätä sellaiseen niin johonkin tiettyyn muottiin ja löytää sellainen sapluuna, joka sopisi niin kuin kaikille. Olisi se sitten tuntimäärä tai jotkut sellaiset säännöt, joita kaikki vois kaikkialla noudattaa, mutta se ei vaan toimi silleen. Pelaaminen ei ole siis yksinkertainen juttu. Meitä on aina pelottanut vieraat asiat, joista toiset innostuvat. Kuten pelaamisen kanssa, näin ollut myös radion ja elokuvan kohdalla. Tietenkin sit peleihin on liittynyt ihan 70-80-luvulta lähtien kaikenlaista huolta ja paniikkia. Et osittain nämä, mitä meillä on tänä päivänä, on Sitten jatkoa sieltä ihan semmoista samaa historialliskehityskartaa. Pelaamiseen liittyy omat riskinsä, mutta ne eivät ole mitenkään poikkeuksellisia muihin harrastuksiin verrattuina. Mutta me voidaan ajatella sitä, että... Minkälaisia asioita että pelaaja itse siitä saa? Jos se pelaaminen on sellaista, että siitä saadaan kavereita, siitä saadaan onnistumisen kokemuksia, siitä saadaan hyvää fiilistä, se auttaa rentoutumaan, vähentää stressiä, niin silloin tietenkin näitä voidaan pitää selkeästi pelaamisen tämmöisenä hyvinä juttuina pelaajalle. Mutta sitten tietenkin samaan aikaan, jos meillä on tilanne, että pelaamisen takia vaikka kouluhommat kärsii tai muut, niin silloin me voidaan sanoa, että tältä osin se pelaaminen. Pelaaminen pitäisi ehkä ottaa kontrolliin paremmin. Leikkiminen on meille luonnollinen luonteenpiirre, ollaan me sitten minkä ikäisiä tahansa. Ja uutta teknologiaa käytetään nopeasti leikkimiseen. Niin leikillisyyden vastakohta on ehkä masennus. Se, että me niin kuin kaikessa, kaikessa niin kuin, toiminnassa leikillisyys tuottaa hyvinvointia ja sitä niin kuin, mielihyvää ihmiselle. Ihminen on rakennettu sillä tavalla, että me, me niin kuin, kaivataan leikkimistä. Ja Nautitaan siitä niin uuden, uuden tekemisestä. Ja... Psykologi Brian sutton smith on sanonut, että pelaamisen vastakohta on masennus. Pelellä voi olla suuri merkitys ihmisen elämässä, joten pelaamista ei voi katsoa mustavalkoisesti. Mutta jotenkin just, se, että me päästäisiin pois siitä, että se olisi semmoinen hyödyt ja haitat asettelu, vaan enemmänkin sitä, että menettäisiin vähän syvemmälle siihen kysymykseen, että mistä tässä on kenenkin kohdalla kyse. Eli osalla nuorista se saattaa olla heidän joko tärkein tai ainoa sosiaalinen yhteisö, mihin kuuluu. Jokaisen nuoren kaveripiiri ei välttämättä löydy samasta koulusta tai samasta kaupungista. Ja niissä yhteisöissä tosi usein on se, että ei ole välttämättä siis sosiaalisia tai fyysisiä rajoitteita samalla tavalla kuin voi sitten olla kasvokkain kohdatuissa tilanteissa. Eli osalla nuorista on erilaisia rajoitteita tai asioita, mitkä he näkevät rajoitteena itsellään. Ja sitten Pelimaailma on usein vapaa näistä verotteistä. Pelaaminen on niin kuin monelle näille nuorille, ja aikuisillekin niin kuin, voi olla semmoinen niin positiivinen asia elämässä. Sekasin Gaming on Suomen mielenterveysseuran koordinoima hanke, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentäminen. Et meidän meidän tota Discord-serveriltä voi löytää ystäviä ja kavereita ihan samalla tavalla kuin, niin kuin näistä normaaleista muistakin yhteisöistä, monista yhteisöistä. Ja tarkoituksena on myös sen pelaamisen kautta se, että et voidaan, voidaan tavallaan nostaa niitä pelaamisen positiivisia puolia ehkä enemmän esille. Discordin ja Twitchin kautta Sekasin Gaming on tavoittanut helpommin avun tarpeessa olevat henkilöt, jotka eivät välttämättä itse osaisi tai uskaltaisi hakea apua. Sami Keksi on myös ohjaamassa uutta dokumenttisarjaa, joka seuraa yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolella jääneiden nuorten elämää. Yhdistävä tekijä näillä kaikilla, kaikilla tota meidän sarjan päähenkilöillä on se tietokoneella pelaaminen. Ja se on niinku heille tosi tärkeää. Ja, ja tota, Koitetaan sitä pelimaailmaa myöskin tuoda sen kautta sit siinä sarjassa esille, että et tota, millä tavalla se heille näyttäytyy ja minkälaisia ihmisiä nämä henkilöt on. Kaikilla näillä Sarjan päähenkilöillä se pelaaminen on se positiivinen asia siinä elämässä. Peliin liittyy paljon muutakin kuin pelkästään pelaaminen. Kuka tahansa voi aloittaa myös pelin rakentamisen. Peliamit on semmoinen usein viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa tehdään peliä alusta loppuun asti. Tai usein on usein peliprototyyppejä. Että siinä on vaikka yksi leveli siitä pelistä. Ja ne on usein 48 tuntia viikonlopun mittaisia, ja se nyt tullaan perjantaina. On joku teema, ryhmäydytään, ja sunnuntaina jotain, mitä pystyy pelata. Siitä ihmiset yleensä sanovat, että on mukava nähdä samankaltaisia ihmisiä ja tehdä yhdessä. Se on se niin kuin, suuri juttu. Ja sitten tietysti joka ikinen kerta oppii jotain uutta tai saa uusia ideoita. Oulussa ja Tampereella toteutettu Pelivarmi on valmennusohjelma nuorille pelialasta kiinnostuneille. Huiminta tässä pelivarmissa on tulokset. Kaksi, kaksi kolmasosaa meillä kävijöistä niin lähti sitten jatkamaan joko niin kuin töihin, harjoitteluun tai opiskelemaan. Et siihen meni niin kuin suuri osa ja se on aika kovia, kovia lukuja siinä. Ja sitten loput oikeastaan, niin semmoinen merkittävä on, niin ainoastaan 12 prosenttia meiltä niin palaa työttömäksi työhakijaksi. Se oli yksi ehkä avainasia, se ratkaisu, mitä me tehtiin siinä, kun me suunniteltiin tota sisältöä ja sitä resurssia, oli se, että me sidottiin siihen molemmissa kaupungeissa myös yksi ihminen sieltä nuorisotyön puolelta, joka päivittäin oli sen ryhmän kanssa ja teki vähän semmoista yksilövalmentajan työtä ja ryhmäohjaustyötä siellä sisällä. Pikkuisen eri vinkkelistä, kun sitten se kovaa... Niin Pelialan substanssiopetus, mikä tulee sitten joko yrityspuolelta tai oppilaitospuolelta tulee, niin, niin se oli vähän vastapainoa siihen. Ja mä luulen, että se aika vahvasti näkyy noissa meidän tuloksissa. Et kun siellä on sit mietitty yhdessä sen nuorisopuolen työntekijän kanssa myös niitä jatkopolkuja ja suuntautumisia sieltä, niin sen takia nuo luvut on, on aika kovia. Sekä sitten mennään enemmän tuonne niin kuin, tavallaan sosiaalisten kontaktien puolen, niin, niin kyllähän niin kuin lähes poikkeuksetta niin kaikki nuoret mainitsivat sen, että täältä on tullut uusia kavereita. Ja on ehkä se ensimmäinen paikka, missä tuntuu siltä kotosalta ja saa olla oma itsensä. Meille tuli, niin kuin tuossa sanoin, tuli sieltä työttömänä työnhakijana, mutta tuli myös muunlaisella taustalla. Esimerkiksi niin kuin oli jo toistaiseksi kirjoitettu sairaslomaa Ja tuli meille kokeilemaan, että olisiko tässä, tässä juttu. Ja sieltä sitten tilanne muuttu ja parani niin paljon, että meidän valmennuksen jälkeen niin sitten Lääkärin kanssa oltiin, oltiin yhteyksissä ja päätettiin, että, että sairauslomaa toistaiseksi nyt lopetetaan ja siirtyy työttömäksi työhakijaksi ja kuntouttavan kautta sitten kohti työelämää.